من كان نريد العادل عَدَّلْنَا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يسلاها كاوتا عليها فحينا وهو مؤمن فأولئك ان كان سعيهم مشكورا كلن نمدها اولى وفقاء ربك محظورا انظر كيف تفضلنا بعضا على بعض ولا الآفرة أكبر درجاتي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إله وبالوالدين إحسانا إمرأ أحدهما أو تناهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما, فلا لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرض ملوما محسورا إن ربك يدفع الرزق لمن يشاء إنه كَانَ ولا تقتلوا وَجَاءَ سَمِينا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَاهُ وَإِيمَّا حتى ولا تقربوا مال ليس الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده ولا أعطي المستقيم لا التقوى سنتأولي الله ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبطر والسؤادة أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحبا تخرق الأرض ولن تدلغ الغيالة ولا كل ذلك كان ربك ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى إلى جهنم ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً افاخفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه الهكا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما نزيدهم الا نزول كان معه آلهة كما يقولون إذا إذن لجتغوا إله العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وَإِنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولا لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ